गिर गया खलास निकल गया जंग फिर ऑन है पीछे नहीं जा सकता कीमत बता है घर वापिस जाने की ओ, जा चाय ले गया फिर वापिस डर पो फिर वापिस आ जाएगा फिर अपनी काश अगर मगर उन्हीं चाय के ढापो मगर कुछ रूए अल्लाह ने बनाई है رہنے کیوں نہیں ہٹ سکتا پیچھے گا اور یہ ترقی کا پہلا اصول ہے کہ بھاگنا نہیں ہے بیٹا تمہیں نکل آیا نا گھر سے واپس نہیں جائیے واپس جانے کی قیمت پتا قیمت بتا گھر واپس جانے کی اپنے رستوں پہ نکلنا ہے پیچھے کا نہیں دیکھنا کر دیا کر دیا زندگی ایسے جیو موت جیب میں لے کے چلے آدمی میں اپنی پوری ٹیم کو بھی کہتا ہوں گر گیا خلاص نکل گیا پیچھے نہیں جا سکتا پیچھے گیا تو آگے کا جو سیکھنا ہے اور جو ابھی کا سیکھا وہ سب زیرو ہو جائے گا اور جو قوت اپنائی ہے یہاں تک پہنچنے کی تم کوسٹ دینی پڑے گی یہاں تک پھر پہنچنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ٹینشن ہے کنفیوژن ہے نہیں سمجھ میں آ رہی آ جائے گا پتا کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی کیوں نہیں کنڈی کھل رہی کیوں نہیں زندگی سمجھ میں آ رہی ہے life, winning, war, ایک, ایک, ایک آسمانی الہامی دنیا ہے جدھر سے کن فیصلہ ہوگا تو تیرا رستہ بن جائے گا آگے سے یاد رکھی اونٹ تو مان لے جتنے لیکن پانی رستہ تب بنائے گا ذرا پہاڑ جب بنے گا جب اللہ اوپر سے کہے گا بھائی جان دو نا تو جب تک اللہ کا کون نہیں آنا تو تع کچھ کام کرنے ہیں ایسے یہ میتھس کو نہیں ملتی ہیں ساری چیزیں محنت کے مطابق نہیں دیتا اللہ انسان اللہ انسان کو دیتا ہے محنت پر نہیں دیتا मगर मूसा को कहा लाठी मार्स देता अपनी मर्जी से और ऐसा देता है कि तू हैंडल नहीं कर सकता हमने बस उसे कन्विंस करना है कि अल्लाह मुझे